אנחנו מדברים על הנושא של ליטיגציה וליטיגת טוב וכל הדברים הללו, והלפרזנטציה, בדרך כלל אנשים חותפים ככה פחד קהל וקצת רגליה קרות, אז אם האנשים כאן יש לו פחד קהל, בואו נתחיל ככה אמיצים שיגידו, okay. okay. בואו תרים ככה יד וגם אני, okay. Okay. שאלה כמה פחד now, אוקיי, יקטויין. מקטויין, שאלה כמה פחד, ועל כמה אנחנו בעצם סיגרו לעצמנו כל נול WAYם אנחנו יכולים להתגבר. חמישה פרמטרים של RPL, בעצם אנחנו בוחנים איך אנחנו מפנים את המסר שלנו לקהל היערב. מדברים אל האדם, אנחנו, למי אנחנו בעצם מעבירים את המסר שלנו, אידתיות, אנחנו מכירים את זה גם מבית המשפט, איך אנחנו לוקחים את הנושא של מה כמות המילים? מה הטונציה? איך אנחנו מעבירים? האם אנחנו נותנים פאוזות? אולם בית המשפט, או אולם הדיונים, אנחנו מדברים על העברת מסר. היכולת שלנו להעביר מסר בצורה מהירה, קוהרנטית, רצופה, היא משתנה בין אדם לבין יש אנשים שנולדו עם זה, נכון? יש מישהו חושב שהוא... Uh, את מהנהנת בראש? לא, את אומרת לא? אוקיי. אה, את לא יודעת, 아, את לא יודעת בואי רגע. <שאלה> <שאלה> <שאלה> <שאלה> שפי שאני שורחתי מ-30 שנה, אני עושה את בתחום שנקרא תכנון ובנייה תחלות התדמות, תחלות נכוזיות, מרצה עתיד, מופיעים קולגיאליים, אני מדבר לכאן, לכאן, ואחר כך, לבית המשפט, בזה עושה לי, בשבטו, לבית המשפט, מיני מרדים. אנחנו עושים לטור שמחה? נראה. בבסן, שאתה תיכנס לדמות שלי, וברגע לך משהו לך. אוקיי? זה לא אתה. אני מטאת לך את רפליקה שלא אתה. היא נתתי פה אוקיי? נצליח, נצליח, אני רוצה? שבפעם באש שאתה אומרת, עוד על האנשים. איתי לא נשאר, אני אמרו לך לא נשאר. כי אם אין עלימה בין מה שהם התלצו, זה לא את מה מה